الف وقع مكافحة احلام كتب للمدرس الى الامام قال لي كافح واهم عندي ادب واحترام بس ما قال لي إن الشهاده حتبقى مجرد اوهام ولا قال لي انه كل احلامك راح تفضل احلام قال لي مهم الالتزام وكله بالنظام وان الواسطه ما تهم وانها بلبلة وكلام وعرفت كيف صار مدرس المدير ابو المدام ما الومه كان اكون عادل وامام بس في دنيتي تبغى تعيش كون عادل امام لو فكرت اقارن لحظه بين الحلال والحرام كم راتب الامام وكيف تتحقق الاحلام ما أرجع البيت إلا لما أبويا ينام كيف أقدر أطالع فيه وأنا بدون دوام قبل ما انام كل يوم أقول إن شاء الله فيه وتستمر المعاناة وكل يوم أرمي في كم عشنا وشوفناكم دنيا مريرة لحالك ما تهتم بس كل خير كانت غم نتغم صبرا جميل وبكره يزول الهم كم عشنا وشوفناكم دنيا مريرة لحالك ما تهتم بس كل خير كانت غم صبرا جميل وبكره يزول الهم مجتمعي تسمع مقولة الشغل مو عيب برضو نفس المجتمع يقولك الرجولة بالجيب يقولك اشتغل اي شي بس لا تكون عاطل ولو قدمت عنده في الشركة شهور راح يماطل اشتغلت 12 ساعة تحت الشمس حارس بوابة مجبور اعيش في كرب ما عشت بفلوس البابا اسمع لسان الغلابة وش طموحات الغلابة بيت تأكل شرب نوم يموت رافع السبابة ما يبغى هم الكفالة ولا يبغى هم تجديد يبغى يعيش سعيد يشتري ثوب جديد في العيد ماني ما موظف ابوي رباني ما ابوس بس لازم اصرف على ان الولد الوحيد حتى لو ابغى اتزوج كيف اقدر اجيب المهر اللي جيني يا دوب يكفي اهلي لربع شهر ربع شهر ويعدي اليوم واقول ان شاء الله فيه وتستمر المعاناه وكل يوم ارني سي في كم عشنا وشفناكم دنيا مريره الحالك ما تهتم بس كل خيره كانت خمد غم صبرا جميل وبكره يسول الهم <تصفيق> كم عشنا دنيا مريره الحالك ما تهتم بس كل خيره كانت خمد طبعا جميل وبكره يزول الهم حتى بنت الحلال ما قدرت اخذها بالحلال سألنا ابوها قال لي قد ايش ابني عندك حلال وطلعت اشاعه كلمة نحنا نبغى نشتري رجال ابوها ما يبغى رجل الأفعال يبغى رجل الأعمال الحضمال مال عرفت انها ماشيه بالمال البنت لازم جمال والرجل لازم عنده جمال لو كنت حرامي وغني ارضي بي الله يهديه لو كنت مؤمن فقير حيقولوا ايش تبغي فيه طيب زي ما ربي ممكن يهديه ممكن يغنيه وهذا سبب الطلاق والشتات اللي نحنا فيه في ايام الصغر قالوا خلي اخلاقك حميده حميده طلعت صوانا حسيبها شريفة المقصد اللي تربينا عليه طلع فشوش بعد 23 سنة عرفت اني مخشوش ولسه قبل منام اقول ان شاء الله فيه وتستمر المعاناة وكل يوم ارمي سي في كم عشنا وشوفناكم دنيا مريرة لحالك ما تهتم بس كل خيره كانت غمت غم صبرا جميل وبكرا يسول الهم كم عشنا وشوفناكم دنيا مريرة لحالك ما تهتم بس كل خيره كانت غمت غم طبعا جميل وبكره يزول الهم